الى القصة قلية الهواء اما بقى عشان اتحرقوا عشان اهلا تتعيسو ابرح والله انا عشان اتلعبك والناس كلها متبككة ناس معاها و متلنكة امور البلد مش في السكة فلوس كتير راحت في السرقة رئيس عامل و ماكش دليل. و دي نتيجة التحليل حلم جميل بس طريقه طويل بعد الصورة قويل كبير و دروس كتير و ماكش عالحرب مفيش تجسيس واللي اعدائنا مفيش تعاون نعيش في سلام ردوا بدم مالونا الا في الكلام عربي في كل مكان متهان عدم صدام زي الخرفان عزيله القصه كان يا مكان مم. في واحد عايش من زمان كانت ايده في ايد اخواته وفي وقت الحرب اعدائهم ماتوا في يوم من الايام اتفرقوا عشان الماده خانوا العهد اعدائهم عدوا تكلم غزه خدوهم واحد ورا الثاني قوانين دوليه محتاجه لمحامي في, في الاحداث العالم ده محتاج لفتوه معاكم راجل واخدها تتقوى كلامي وصارح فيه الامي انا شايف الوضع كده قدامي الاقوى هو الاعلى الحلم العربي دايما اغلى على الظهور لازم نعلن قيادتنا العالم احلى لازم احنا نعدي المحنه نرجع تاني اعظم امة والتعبان نكسر سمه كلام في سلام اعلام كداب احنا دخلنا في السرداب طفل اتدلع سبته خامة كبرها وعاش في عذاب باب وسقاب نعشه لحمه كاينه كباب قلبك غاب قانون غلاب بين احزاب واتحكموا فينا كلاب من بره عاشت مصر دايما حره البلد في السجن فلوس كتير راحت انا ما من حد ده مصمم زي الخرفان فبراحتي فبراحتي كده القصه كان يا مكتئبه في واحد عايش من زمان كانت وفي دخواته ايد اخواته داهمات والناس كلها مفككه وفي يوم من الايام اتفرقوا عشان الماده خانوا العهد عداهم عدوا احتلوا مغزى خدوهم واحد ورا تاني كونين دوليه محتاجه لمحامي فكر ثاني في الاحداث